Interesiraju vas najpopularniji psi na svijetu? Ovdje Mirko i sada ću ti otkriti top 10 najpopularnijih pasmina pasa. Gotovo ne postoji osoba u svijetu koja nije nikada čula za njih. Bilo da se radi o pametnima, malima, velikima, radnima ili pak naprosto neodoljivim psima postoji 10 rasa koje su se izvojele i slove za najpopularnije pasmine pasa u svijetu. Pa krenimo s listom. Lista Top 10 najpopularnijih pasmina pasa. Na desetom mjestu nalazi se Njemački bokser. Karakteristike pasmine Njemački bokser su zabavnost, energičnost, poslušnost, hrabrost, zaigranost i odanost. Na devetom mjestu nalazi se pasmina Njemački kratkodlaki ptičar. Spadaju u skupinu vrlo aktivnih pasa. Najbolji su izbor za obitelji koje su aktivne jer ovi psi voli trčati, plivati i loviti. Karakteristike pasmine Njemački kratkodlaki ptičar su odanost, radičnost, smirenost i energičnost. Na osmom mjestu nalazi se pasmina Yorkshire Terrier. Slovi kao jedna od najslađih i najljepših pasmina pasa na svijetu. Karakteristike pasmine Yorkshire Terrier su energičnost. Zaštitnička nastrojenost, znatiželjnost, traži pažnju, ljubaznost, opreznost i odanost. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina Rottweiler. Kao psi Rottweileri su dobri čuvari i spadaju u radišne pse. Karakteristike pasmine Rottweiler su odanost, ljubaznost, opreznost, smiranost, hrabrost i zaštitnička nastrojenost. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Pudov. Pudle je jako dobra pasmina psa za obitelji s djecom. Karakteristike pasmine Pudle su energičnost, ponos, inteligencija, razigranost i prijateljska nastrojenost prema drugima. Na petom mjestu nalazi se pasmina Beagle. Beagle su ovi kao jedan od najboljih psa za obitelji s djecom. Karakteristike pasmine Beagle su prijateljska nastrojenost prema drugima, znatiželjnost, sreća i odlučnost. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina Bulldog. Bulldog pas je hrabar, smiren, nježan, uporan i dominantan. Na trećem mjestu najpopularnijih pasmina pasa nalazi se pasmina Zlatni Retriver. Već duže vremena Zlatni Retriver psi nalazi se na trećem mjestu najpopularnijih pasmina pasa na svijetu. Pogodni su za kućne ljubimce, obitelji s djecom, rad kao lovački psi, budići za slijepe, u potrazi ispašavanju, te natjecanju. Psi pasmine Zlatni Retriver imaju karakteristike odanost, razigranost, ljubaznost, uvjerenost i prijateljska nastrojenost prema drugima. Na drugom mjestu ljesice najpopularnijih pasmina pasa nalazi se pasmina Njemački ovčar. Njemački ovčar je vrlo poznata i popularna pasmina koja se već duže razdoblja nalazi na drugom mjestu ljestvice najpopularnijih pasmina pasa. Ono što čini pse Njemački ovčar posebno popularnima su karakteristike, radišnost, visoka inteligencija, odanost, uvjerenost i hrabrost. Njemački ovčari su najbolji psi čuvari i najcenjeniji radišni psi na svijetu. Najpopularnija pasmina pasa na svijetu je pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever je pasmina pasa koja duže vrijeme dominira na ljesici najpopularnijih psa na svijetu. Ono što čini Labrador Retriever pse posebno popularnima su karakteristike, miroljubivost, druželjubivost, privrženost, energičnost, visoka inteligencija i prijateljska nastrojenost prema drugima. Slove kao najlakša pasmina za početnike i svakako je jedna od najboljih. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 21 najljepših, top 10 najsleđih, najpametnijih, najmanjih i najvećih pasmina pasa na svijetu. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačulema naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!